دور الاسئله اذا ظهرت المنكرات في قوم فان الله سوف يعذبهم لحديث عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ انهلك, أنهلك, وفينا. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم وبهم يبدا العذاب اذا ايها الصالحون لماذا انتشار هذا؟ وما موقف العلماء الساكتون وكان على رؤوسهم الطير؟ وهل انتشار الربا والمسجلات والفيديو وبيع المجلات الخليعه وغيرها، هل في أد... أليس هذا في ظهور المنكرات إلى آخره؟ هذا الحديث عن عن زينب ليس عن عائشه أي. وليس هذا لفظه بالتمام، أه. عن زينب بنت في... جياح المؤمن رضي الله عنها ان دخل عليها غضبان يقول العرب للعرب من شرق قد اقترب فتح اليوم الردم يا جوج وما هذا وحلق بين اصبعي السباحه والوسطى فقال له زينب رضي الله عنها يا رسول الله انا اهلك وفيها الصالحون قال النبي يوسف نعم اذا كثر الخبث نعم اذا كثر الخبث يعني اذا كثر المعاصي اما الهلاك ولا حول ولا قوه الا بالله عمت العقوبات كما قال النبي في الحديث آخر الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقابه ولا فيه من انه به يبدا بالصالح ليس في هذا انما هذا في اثر اخر ان ملكا من الملائكه امر يعذب قريه فقال ان فيها فلان عبدك صالح ولان قال به فابدا فانه لم يتغير في قط لم يغر لي يوما قط هذا خبر اخر اسرائيلي واما قولك لما لا تنكرون ولذا ما انكروا ومن قال لكنهم إن ما انكروا. حق بقدوركم وخلاص ما عندهم فرجعوا علماء وكتبوا لولاة ما يجب من عليه منكرات وكلموهم من الراس نسال الله لأنه ولكم وله التوحيد ما يجوز إنسان يقوم ما أنكره وما يعلم ليس بشرط الإنكار أن يعمى في المساجد فلان أنكر كذا وفلان أنكر كذا نسال الله السلام والعزين